בואו נגיד שיש לנו כאן גוף, שמסתו M. המסה של הגוף הזה שווה ל-M. והוא מונח למישור משהו פאז. על הרמפה הזאת. אני רוצה שנחשוב מה יקרה לגוף. נתחיל לבדוק מהם מה הכוחות השנים העשויים להשאיר אותה או לא להשאיר אותה עוד מה שאני שכל המערכת הזאת קרובה לפני כדור הארץ. נניח שזה כך לצורך לסרטון הזה. קיים כוח הכרובד, אבל ננסה למשוך את המסה הזאת בכיוון מרכז כדור הארץ. וגם להיפך, מרכז אז יש לנו את כוח הכרובד, אותו מהמרכז של המסה הזאת, יש כרובן קריבת כדור הארץ נקרא לג'י בקולצת ג'י כפול המסה הוא טעב לכתוב את זה כמסה כפול קריבת כדור הארץ הוא פועל כלפי מטה אני יודעים זאת הוא פועל לכיוון מרכז כדור אילו נתן לנגד שהכוח הנורמלי מונח שלו. המיקרה זה מישדח, זה לא אחד מהם הוא הומח השני מקביל למשטח. ואחר מכן, נשתמש בהם כדי לראות מה קורה. מהם או המאזנים, התגוף. בואו נעשה זה. פה נפרק את הוות קור הזה, כוח הכובד, הרכיב המאונח למשטח, לרמפה של הרמפה. זה הזאת בצווה אחר, זה מקביל למשטח הרמפה. זאת תקורת סימון לא כל מקובלת, אבל נקרא לזה, הרכיב של כוח הכובד המאונח לרמפה, נציע כמוכה הזאת, ולוך הדבר שהוא מאונח, די מראות קו שהוא מאונח לכל התפי הזה, קו התפי הזה, ולדבר הכחול הזה, הרכיב של כוח כוח העד המקביל. אני אצל את שני הקווים הענחיים האלה, בלעבוד משהו שהוא מקביל. למשטח. זהו הרכיב של הכוח המנך, זה הרכיב המקביל של הכוח. הוא נשתמש בכמה מושגים בגיאומטיה ובטריגונומטיה. נתון שהזווית של המישור, המסופה הזה ביחס לאורפק, היא תטא. אם תמדדו את הזווית הזאת, קבלו תטא. בסרטונים מאוחרים יותר ניתן לזה ערכים כגון 30 מעלות, או כה פח אם נכנף מעלות או משהו כזה, כרגע נשאיר את תטא, בואו נראה למה <laughs> שווים הרכיבים של כוח הקובל. נעשה קצת גאומטריות. אני מניח שזאת זווית ישרה. אם זאת, זווית ישרה, יודעים שווה ל-180 מעלות, אז הזווית הזאת הזווית הזאת, ל-90 מעלות, זווית ישרות, סכומה 180 מעלות. כלושי דבר שהסכום של זאת, של זאת הוא מעלות. כלומר, אם זאת ת' הזווית הזאת שווה ל-90 מינוס ת' ת' ובן נוסף להיות שאתם זוכרים משיעורי הגאומטיה, יש לנו שני קווים מקבילים. אני מניח שהקו נקביל לקו הזה אחר, יש לנו קו הכחתם יש לנו קו שהולך ככה אני יודעים הגיאומטיה בסיסית שהזווית הזאת שובה לזווית הזאת אלה זוויות מתחלקות הוכחנו לחשוב גם על איך הזוויות האלו מעוד כשהלחצון משתנה אמר קבליי מופחים את הזאת, שווה הזאת. זה בית הזה שברל זה זה מטימ אז בית זה שברל זה בית אנחנו יכולים לשתמש בזה קמם זה לא בולא תלען אחרי שרי הקב הזה מונח בקנף קדושה ארץ הקב הזה לא לנצח לא לברבך כל ודג וקטור הקורח הזה מונחים בקנף קדושה ארץ אז הקב הזה קם, הקו הסגול הזה הם מקבילים. גם אפילו לצייר זה, הקו והרור והקו והרור הם מקבילים. כשמסתקים זה ככה, ניתן לראות שהקו הזה, הוא הקו החותפת שניהם. הזווית הזאת והזווית הזאת, מתאימות. הן זוויות מתחלפות. הזווית הזאת והזווית הזאת. לפי אותו עקרון. ואני רק קצת מבלבל כאן, יש לכל מיני קווים, השני וניתן לראות את זה, וקף הותף אותם. אז, אז הזוויות האלה שוות, זאת שווה ל-90 מנפטט המעלות, וגם זאת ה-90 מנפטט המעלות. 90 מנפטט המעלות. עכשיו, כשיש לנו את הזווית, זאת, מניחים שהפקטור הצהוב כאן, הם מניחים של המישור המסופר, או מעונח של הרמפ. אז זה מעונך, זה كان שווה 90-ת' אז למה שווה הזווית הזאת? הזווית הזאת, אני אצלו אותה בירחוק, למה שווה הזווית הזאת כאן? הזווית 90-ת' 180 אבל הזווית הזאת ראות 90-ת' זה בפקום שנעשה את כל נקרא לזה x, אז x הוא 90 מפתה בעוד הזווית הזאת 90 מעלות כאן, שווים ל-180 מעלות. בואו נראה. ניתן להחסיר 182 עדיפים, אם את 90 פעמיים, דבר 180, ונקבלים ש-x' שווה ל-0. ש-x שווה ל-0, אם כל שיקוע, כל זווית תהיה של הרמפה, עכשיו, נחל להשתמש בקצת פרינג אונמטרי הבסיסית, היא לקבל את הרחיב הזה. והרחיב הזה, שהוא כוח, כובד, יותר ברור, אז איזו את הזה, רכן למטה. הרחיב המקביל, נזירו את הרכן, נוכל לראות שהרחיב המאונח ועוד הרחיב המקביל, שווים לכוח הכובד. לכן נראות שיצרתי כאן זה מקביל למשכח זה מעונך למשכח נוכל להשתמש בתורגון המטרי אצweet ולהקבל את הערכים של הרכיב המעונח של כוח חובד ושל הרכיב המקביל של של אני חשוב של הרכיב המעונה של כוח חובד הרכיב של כוח חובד הערך של הבקטור הזה, יש לנו הרבה על עוף של הבקטור הזה כאן, של זה חלקי היתר של המסולש שישה לזפי, מהו היתר של המסולש הזה? זה ערכו של כוח הכובד. אני מניח שאתם זה. זה. MG. זה כך. אבל זה בעצם לא זה קרה למה זה שווה? יש לנו, נסתכל לזווית הישרה הזאת יש לנו ניצב ליד חלקי היתר זכור, נעשה את זה, זה בצבע אחר זכור הקוסינוס שווה של ליד חלקי היתר אז זה שווה לקוסינוס של אם נכפיל שני אגפים של היתר, נקבל שהרכיב של הכוח המונח לפני המשטף שווה המוחלט של כוח הכובד. הערך המוחלט של כוח הכובד. כפול כוסי נפטטה. תשתמש לזה בסרטון הבא. כך יותר סימונים בלבלים לפעמים. שזה די פשוט יפסיק ובאותה ניתן לקבל את הרכיב השני את הרכיב המקהיר של הרכיב של כוח הכובד שמקביל למשטח וכה הערך של כוח הכובד שהוא הערך המוחלט של mg למה זה שווה? זה שמול הזה. הקצח העיכול הוא ממול הזווית, וליחות עורכו הוא הניצב הזווית ukאן זה המוחלט של mg, שהוא היתר אז יש לנו את הניצב ממול형כי הסינוס של הזווית הוא ניצב ממולכי היתר ואז לסינוס של תטע זה לסינוס של תטע בumeו בשני הערבים בערך המוחלט של קוח מקבלים את הרכיב של כוח הכובד שמקביל למשתה מקביל של כוח הכובד כפול סינוס תטא כפול סינוס תטא אני מקווה שאתם רואים כל זה נובע אם זה שלושים שנה לאחר שלמדתם קורס וחוספונית ומצלב בפיזיקה אתם יכולים אתם, אתם יכולים לעשות את זה, אבל אם אתם יודעים את זה כאן את זה כאן, ואת זה כאן תוכלו בכבוד להתחיל לפרט כוחות להכיבים שעזרו לכם להבין דברים הוא אינו נע לתוך המישור אז כנראה שיש שיש נורמליים, אז זה גם שאין חיכוך שאימנע ממנו להידרבר הגוף יחיל להאיץ, יתל להתחיל יש עוד דברים מוספים, אם אתם את הדבר הזה, תוכלו לחשוב על זה בצורה אינטיוטילית. אבל תצטרכו לעבוד זה, כל עניין נתבים, אינטיוטילים, להחסור נפלא יותר. אם הזווית הזאת הופכת לאפס, אז יש לנו משקח אופי. אין שום שיכוע. אם הזווית הזאת הופכת אז כל מעונה, אז שווה לכוח הכובד כולו. וזאת הסיבה שמקובילים פה של ת' ת' של לאחד, השניים אלה יהיו הזווית הופכת ל הרכיב המקביל יתפס. כוכח הכובד כולל ישר, לפי מטה, של ת' הרכיב אז, אם תשפחו את תעברו את התהליך האינטריטיבי הזה, ותזכרו איזה